Отець Адам Пшивузький у Латичеві майже 20 років. За його словами, відтоді він займався не лише відбудовою храму, монастиря, а й гуманітарною і моральною допомогою людям. Отець Адам каже, нині українці як ніколи потребують підтримки і руки допомоги. Choć ja sam Polak, ale nawet nie, nie, nie przyszła taka думka, żeby gdzieś tam wcikować, gdzie może kto tak zrobił. Zresztą, wielu Ukraińców też pojechało gdzieś tam szukać bezpiecznego miejsca. Ja znałem, że moje miejsce tu z tymi ludźmi. Ja dałem mi numer telefonu, żeby był kontakt ze mną, z tym służbami na blokpostach, także w Chmielnickim, bo różne sytuacje są. За словами отця Адама, трасу, яка проходить поблизу Санктуаріо, їхали люди, які прямували до Західної України за кордон. Тут перед Летичевим черги стояли майже 30 кілометрів машин, щоб проскочити через це горбо, якби нашого містечка. Багато треба було прийняти на нічліг. Я думаю, якби посчитати всіх, які зупинилися тут в нас, щоб переночувати це було б, певно, 150-200 машин. Усі вони їхали через летичів транзитом, каже отець Адам. Ранесенько ці люди ставали, дякували, плакали часом, зрушені таким щирим і сердечним якби, пригощенням, яке ми тут їм зготували, і їхали далі. Надовше не багато людей в нас тут зупинилося, тому що ми біля дороги. За словами отця Адама, вони, як швидка допомога, будь-якого моменту готові прихистити тих, хто цього потребує. Часом 11 вечора навіть з блокпоста нашого дзвонять, що отець Адам, три машини, 15 чоловік треба прийняти на тим Давайте. Було так, що о 2-й вночі я приймав останніх, а о 6-й ранку відправляв перших, які вже від'їжджали від нас. Окрім прихистку, каже отець Адам, вони зібрали та передали велику кількість гуманітарної допомоги. Нині майже вся допомога передана адресатам, каже отець Адам. Це можна сказати, що тільки залишки тут бачимо. Це ціле приміщення було завалене допомогою, і саме перше одяг, удіяла, ковдри, багато медичних таких засобів, патрунків, бінди. Те, що потрібне на, на, на фронті, ми швиденько це посегрегірували, через наших летичівських волонтерів відправили до людей, бо воно приїхало не для того, щоб тут лежати, так само харчі, воно має чим швидше потрапити до людей. Отець Адам каже, що він завжди готовий допомогти тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Я кожної неділі роблю оголошення, що як десь щось хтось має якісь недостатки, або почуєте про таке в містечку. Будь ласка, звертайтеся, допоможемо. Бо тільки коли ми разом, коли ми якби, спільно переживаємо ці ситуації, тоді ми міцні. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.